Om du har ett Creative Cloud-abonnemang via högskolan, alltså där du kan köra applikationer som till exempel Photoshop eller Premiere, så kan du också logga in på podcast.adobe.com för att använda Adobis nya AI som till viss mån kan förbättra talförbättring och ta bort visst brus med automatik. Vi ska testa på en väldigt kort fil som jag har. Jag drar den till området här. Och sen så ska den försöka fixa ljudet. Så vi ska strax lyssna på före och efter. Nu kan vi lyssna på hur det lät i original. Har det varit något som har varit svårt under genomförandet? <laughs> ja, det är ju framförallt att som sjukvård ska man kanske inte så van vi arbetar med statistik. Eh, och så det här fick vi ju eh, kämpa oss igenom det. Vi ville göra det så noga som möjligt. Och... och så här låter det när AIN har fått göra sitt. Vad har det varit något som har varit svårt under genomförandet? Jag hade ju plans för allt att som ska man kanske inte van att vi arbetar med statistik. Eh, och så det här fick vi ju eh, köpa oss igenom det. Vi vill göra så noga som möjligt. Och... Sen är det bara att ladda ner filen. Lycka till!